Ja arriben les barques velles, ja arriben les traïneres. Ja ve la meva estimada rosa del port. Que avui és la festa del Carme, la verge més marinera. I portarem a la barca roses de M I si no pots venir amb mi em purdanesa del cor Pensa que llunar la cala el món s'acaba per tu i jo La rosa del port quan surta la mar les blanques gavines la vanvoltar els braços alçats, a Déu cridem tots, i jo que t'envio els petons, de dos en dos. Quan tornin les urenetes, quan vinguin I tu, tan encantadora, cantarina i rialera, vindràs per sempre, estimada, al nostre costat. Vina retorna, i tindrem flors de ginest al torrent, amb la cala, que caient la tarda del sol ponent. La rosa del port, quan surta la mar, Les blanques gavines la van voltejant, Els braços alçats. A Déu cridem tots I jo que' viu el petons De dos en dos, La rosa del port, quan surta la mar, manca la vina s'ho van molt gent els braços els sans adéu cridem tots i jo que us en viuo els petons.